Sok szeretettel köszöntjük Önöket, köszöntjük a világ minden tájáról, többek között az óceán túlról résztvevőket is. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding röviden, PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeret fejlesztő képzésén.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 A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú igazember, mesterkócs és boldogságspecialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Szedlacsik Miklós az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő személy, szakember. 1984 óta él Budapesten családjával, feleségével Mariannal, Kiegyensúlyozott, boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. 1987 óta építi a kapcsolatokat az emberekkel. 1991 óta vezet embereket, és van saját szervezésű csapata. Több épp pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spirituálitás felé nyitni jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője nincs még egy olyan ember Magyarországon akinek a vezetésével négy különböző területen lett ugyanaz a szervezet piacvezető tanításait már több százezer ember vette igénybe valamilyen életjobbító lehetőségek elsajátításában személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében közreműködött. Ő nem egy ö, olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy a magánélete nincs rendben. Csak olyan dolgokat tanít, tanít amit használ, amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Az ember és az életműködésevel kapcsolatban hal vagy olvas valamit, ahhoz kap részletes információkat és tudást képes az emberről és az életről szóló olyan információkat lefordítani a köznyelv számára amelyeket más tanított, mások tanítottak de azok legtöbb ember számára érthetetlenek ha szükséges képes személyek esetében is információt kapni a múltról és a jövőről ha az élet vagy az emberismerettel kapcsolatban új kérdés merül fel gyorsan kap választ a fentiektől hogy átadhassa az információkat küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben békében és boldogságban együttműködni hogy bekerülhessenek lehessenek az aranykorba szeretném megkérni vezetőnket Szedlacsik Miklós Mesterkolcst hogy olyan és tartsa meg a mai képzést nagyon sok szeretettel, köszöntök mindenkit szeretném megkérdezni hogy szerintetek mi várható a jövőben? tavasz a tavaszon kívül, hát biztos hogy tél után a tavasz jön, ez volt biztos legalábbis reméljük hogy nem rögtön a nyár, hát, rá példa De reméljük hogy most már jó lesz? Remény. Tehát nézzük, nézzük meg, hogy akkor gyorsan, hogy, hogy működik az ember, jó? Tehát egy, egy olyan ember, aki. Inkább akkor mondanám, tehát hát, mikor is talán, 15 évvel ezelőtt voltam egy hölgynek a képzésén, mármint. Ő képzett enget. És ő egy olyan ember volt, aki a, egy protokollfőnök. És a kormányoknak, a magyar kormányoknak a protokollfőnöke volt. Egészen a Kádár korszaktól. Könyveket is írt a protokollról, és ugye olyan könyveket is írt hogy mi illik mi nem illik hogy jelenjen meg az ember és akkor egy ilyen képzésem voltam ahol ugye egy ilyen egynapos képzést tartott és, és ugye volt olyan rész is ahol csak így beszélgetett arról hogy mit tapasztalt egészen az első tehát a kádár korszaktól egészen az első Orbán kormányig volt Hatalmon. mármint úgy értve hogy addig volt protokollfőnök, és akkor az első Orbán kormány váltotta le és a saját embereit tette oda és az azt jelenti hogy a Kádár Jánostól ugye elég sok olyan ember volt aki akinek a protokoll volt és látta hogy hogyan működnek a hatalomba került emberek és akkor mesélt arról hogy hát tök normális emberek kerültek a hatalomba és amikor ezek a tök normális emberek mit tudom én olyanokat mondtak hogy hát nem tetszik az irodának a falának a színe és akkor mit tudom én elment hétvégére hétfőn visszajött már olyan színű volt az iroda ami neki tetszik tehát magyarul gyakorlatilag tudom én, teljesítették így, így az óhaját pedig nem adta ki utasításba és egy csomó olyan dolog volt amit amit így óhajtott valamit és azonnal teljesítette a, a, a kiszolgáló személyzet és, és egy idő után ennek köszönhetően gyakorlatilag az összes vezető így elszállt magától, hogy ő bármit óhajthat, teljesítik és ha megnézed egy kicsit a történelmet, a múlt század történelmet akkor mindig az volt, hogy bekerült a hatalomba egy normális ember gondoljátok végig itt tudom én, mikor hatalomba került mondjuk, mit Rákosi még normális volt, hatalomra került mit tudom én, Sztálin még normális volt stb. stb. stb. és így lehetne sorolni a, a hatalomba került embereket, hogy normális volt és egy idő után így elszállt magától, hogy ő hogy már nem egy ember hanem a már több talán egy Istennél és és az azt jelenti hogy, hogy a hatalom mámor az megrészegítette őket és ugye tudjuk azt hogy a hatalom az olyan mint a drog vagy az alkohol hogy oldja gátlásokat a hatalom az olyan mint a, abból a szempontból hogy hogyha valakinek gátlásokat kell oldani mondjuk alkollal vagy droggal vagy hatalmi helyzettel és ezáltal másabb lett akkor gyakorlatilag ezek a dolgok kihozzák belőle azt ami benne van de amit a gátlásai elnyomtak a neveltetése elnyomott de amikor már oldva vannak ezek a gátlások akkor kijönnek belőlük olyan dolgok ezekből az emberekből mint a legtöbb például részeg ember sokkal könnyebben belekölt bárkibe mint előtte és ugyanígy működnek a hatalomban lévő emberek a hatalom oldja a gátlásokat és kihozza belőlük azt ami ott el volt nyomva és ez úgy működik ha megnézed a hatalmon lévő embereket vagy akik már nincsenek hatalmon de hatalmon voltak azok nem javultak meg a hatalmuk alatt? nem tudsz olyan példát mondani amelyik a hatalomuk alatt megjavult volna mondja történelembe egy olyan példát amelyik hatalmukba került és megjavult volna csak olyat tudsz mondani hogy egyre rosszabb és rosszabb és rosszabb lett, Ez mit értünk ezen hogy egyre rosszabb és rosszabb lett? egyre nagyobb elnyomó lett nem tudsz olyan példát mondani a történelemben hogy ez ne így lett volna nem tudsz olyan példát mondani a történelemben hogy valamelyik mondjuk visszajavult volna hogy rossz volt vagy jó volt, rossz lett, és utána visszajavult volna. Egyet -egy se. És akkor azt gondolod, hogy azok az emberek, akik jelenleg a világban hatalomban vannak, azok jobbak lesznek? Hát te olyan hülye vagy, mint a sötét éjszaka akkor, ha ezt gondolod. Hát ha gondold végig a történelemben, nem az elmúlt száz évben, hanem soha nem tanultál, nem hallottál olyanról, hogy valaki jó volt, utána rossz lett és utána jó lett, ilyen nem volt, akkor most lesz. Hát te bolond vagy, nem tudok más mondani. Vagy olyan hülye hiszékeny vagy, hogy párját ritkító. és bocs, hogy így kell fogalmaznom mert nem lehet ezt másként fogalmazni ha a történelemben nem volt egyetlen egy ember se aki megjavult volna a hatalomtól akkor gondolod most lesz egy is a világban aki a hatalomtól megjavult maradjunk ennyibe hogy mi várható, jó? Ja? és akkor mindenki találja ki saját maga hogy mi várható és erre csak annyit mondanék hogy minél birkábbá válik a nép annál nagyobb elnyomást lehet gyakorolni a népe világos ez? na úgyhogy rögtön megadtam a kezdőhangot és akkor most nézzük meg mivel is foglalkozunk hát eleve ott kezdődik hogy van egy olyan hogy etika etika, az etika az három nagy terület erkölcs becsület, tisztesség és azon belül ugye pontosan meghatározható hogy mi az ami etikus mi az ami nem etikus, sőt az is hogy mi mennyire etikus vagy mi mennyire nem etikus hogyha az ember tanulja az etikát, nem a tíz parancsolat az etika nem okay. ráadásul egy olyan hozta le a tíz parancsolatot a kőtáblákba vésve a hegyről aki utána kb. 3000 embert írtatott ki mert bálványi imádáson kapott úgy hívják hogy Mózes érted? pedig olyan táblát is lehozott hogy ne ülj érted? most akkor onnantól kezdve mit akar az az ember? oké? Okay? a parancsolataival tehát az etika például a legegyszerűbb hogy ne tégy olyat amit nem szeretnéd hogy veled tegyenek oké? Okay? ez az alapvető dolog tehát ebben benne van az hogy mit tudom hogy ne kíván meg a fele barátod feleségét meg benne van az is hogy ne ölj, nem kell felsorolni, mert biztos nem szeretnéd hogyha valaki a te feleségedet kívánná meg meg biztos nem szeretnéd hogyha téged ölnének meg nem? és ezen kívül még van hat szabály nem csak ez hanem még vannak olyan dolgok például hogy a legnagyobb jó Érdekében cselekedj. Na most azt, hogy mi a legnagyobb jó, ja, most nem fogom elmondani. Oké? Okay? De mondhatnánk azt, hogy itt van tíz terület. Ha ez a tíz terület, ez. Ennek az érdekében cselekszel. Tehát, hogy jó legyen magadnak, párodnak, szüleidnek, gyerekeidnek másoknak, munkádnak, pénzednek, környezetednek, hatóságoknak istenednek, az elég jó lehet, nem? nem ezt, nem ezt tanuljuk, csak most majd példaként mondom az elég jó lenne, ha úgy lenne tehát most gondold végig ott kezdődik hogy valaki hatalomba kerül. az se tudja mi az hogy etika érted? sőt hatalomba kerül és egyre jobban lábbal tiporja az etikát és várható hogy ameddig hatalmon van egyre jobban fogja tiporni az etikát lábbal érted? és te azt várod hogy jobb legyen Hát nem ismered az ember működését meg nem ismered az élet működését ha azt várod és most tök mindegy hol élsz a földön ha ott egy hatalmon lévő ember lábbal tiporja az etikát és az továbbra hatalmon marad még jobban lábbal fogja tiporni, világos voltam ezt úgy hívják hogy az etika főrúgása és úgy hívják hogy a hatalom oldja a gátlásokat, oldja egy etikátlan ember gátlásait, világos ez? hát a történelemben ha megnézed hány etikátlan vezető volt akárcsak a magyar történelemben és hány etikus vezető volt akkor vajon melyik volt többségben? Hm? hát hogy nem az etikus, ez hogy biztos és bármelyik ország történelmét megnéznéd vagy bármelyik nemzet történelmét megnéznéd Tudti, hogy ugyanerre az álláspontra jutnál, hogy a hatalomban lévők nagy része az nem volt etikus. Oké? Okay? Tehát egy olyan világban élünk, ahol egy ilyen fura világ. A liberalizmus és a diktatúra keveréke. Ilyen még nem volt. Egy új rendszer van két éve, egy új társadalmi forma, még nincs új elnevezése. Mert a liberalizmus az egy társadalmi forma, a diktatúra az egy társadalmi forma, a demokrácia az egy társadalmi forma most a liberalizmusnak és a diktatúrának és egy kicsit a demokratikus demokratizmusnak is benne van tehát ennek a háromnak az ötvözete tehát valami mit tudom én libdig nem mit tudom én, mit tudom én micsoda de valami ilyesmi ami eddig nem volt érted? Tehát vagy ez volt, vagy az volt, vagy az volt. Ez tehát egy ilyen kísérleti társadalmi formá És hogy érzettek magatokat ebben a kísérleti társadalmi formában? Hogy? Nem jó. Hát mi voltunk, én gyerekként főnőttem egy olyan diktatúrában ami már egy kicsit ilyen liberális diktatúra volt tehát ami azt jelenti hogy nem volt liberális mert az túlzás de, de egy olyan de, demokrácia volt ami amire úgy hívták a, szoci, a szocialista táborban hogy legvidámabb barak így hívták és biztos hogy tényleg így volt, mert ha körülnéztél bárhol a szocialista táborban a magyaroknak volt a legjobb, pedig nem tudom tudjátok-e, hogy azt hiszem minden évben csináltak egy olyan felmérést Európában hogy melyik a legpesszimistább nép tehát egy ország tehát országonként nézték és képzeld el mindig Magyarország volt mindig a legpessimistán és hát például ugye mi voltunk Olaszországban sokszor, sokszor nem az elmúlt két évben hanem az előtt, ugye nagyon sokszor voltunk és és mindig azért mentünk szívesen olaszországba mert az olaszok olyan lazák voltak és olyan jókedélyűek a magyarokhoz képest de tényleg na most megnézzük most mit tudom csak Olaszországban. hol van a elmúlt. hol van ez a lazasság? elmúlt elmúlt, elmúlt tehát az egyik legjobb kedélyű ország az olaszország volt mint, mint nép, érted? már elérték hogy az, ők sem hát nálunk nem volt nehéz elérni mert mi sose voltunk itt jókedélyök tudjátok mióta? Trianon. Trianon óta, így van Trianon óta Magyarország a legrosszabb kedélyi ország Európában miért? mert a legnagyobb veszteséget szenvedtel nagyobb, nagyobb veszteséget mint a németek tehát a lakossághoz képest nagyobb veszteséget mint a népet, németek de nem is erről akarok beszélni ezt csak, csak hogy lássuk tehát mi az elmúlt száz évben nem voltunk. Ugye tudjátok, hogy száz éve, most volt nemrég, száz éve a Trianoni béke megállapodás. És hát azóta, ugye mi amúgy se vagyunk optimisták, meg amúgy se vagyunk jókedélyűek. Na most eve csak egy gond van. Hogyha egy nép, nem, ha egy egyén nem jó, Kedélyű, akkor a túlélését megrövidíti, saját magad túlélését megrövidíti tehát jó ha tudod minél jobban rossz állapotú vagy annál rövidebb ideig élsz jó? ez így működik jó most vegyük le a baleseteket jó tehát a baleseteket levesszük egy jó állapotú ember sokkal hosszabb ideig él, mint egy rossz állapotú ember na most ha egy nép rossz állapotú akkor az egész nép nem véletlen, Európában az egyik legrövidebb élettartamú nép a magyar oké? Okay? nem véletlen, miért? mert az egyik legrosszabb kedélyű a magyar És ha egy nép nem jókedélyű, akkor ez az is közrejátszik, hogy nem gyártanak gyereket. Csak keveset. Tehát ahhoz, hogy egy nép szaporodjon három gyerekkel minimum átlagosan, minimum három gyerek oké? Okay. és akkor csak nagyon-nagyon minimálisan szaporodik ha kettő van átlagosan már a nép fogy, logikus mert két szülő van, két gyerek és a két szülő közül lehet hogy az egyik meghal és onnantól kezdve már a két gyerek nem pótolja azt az egy szülőt, világos ez? tehát lényeg az, mert az is lehet hogy az egyik gyerek is meghal így, így értsétek, világos ez? mert ugye nem minden gyerek tölti be a mondjuk 30-40. életévét ugye meghalnak sokan fiatalon nem arányaiban nem sokan de mégis tehát ezáltal ha nem több az átlag mint két gyerek akkor a lakosság az fogy oké? Okay? és ez már nem magyar tendencia hanem ez már európai tendencia hogy a lakosság az fogy tehát az átlag ö, az a legtöbb országban Európában három gyerek alatt van oké? Okay? és ezáltal gyakorlatilag Európa fogy Európa lélekszáma az fokozatosan fogy na most érdekes világot élünk ha végig gondoljátok van egy általános az 1800-as években, most nem jut eszembe a neve aki csinálta ezt, egy tanulmányt arra vonatkozóan hogy hogyan kellene lecsökkenteni tehát az első ilyen tanulmány az 1800-as évek végén született egy gazdag embertől ha eszetekbe jut ennek az illetőnek a neve aki ezt csinálta akkor mondjátok meg, na mindegy ez a tanulmány arról szól hogy hogyan kellene az emberiség lélekszámát csökkenteni azóta több gazdag ember többek közt Kissinger is kinyilatkoztatta az amerikai volt Nixonnak a külügybemisztere ugye kinyilatkoztatta hogy csökkenteni kellene az emberiség lélekszámát többek közt kinyilatkoztatta ugye a Bill Gates is ez a maszk is, vagy ki. Ez a maszk is, stb. stb. Ezt kinyilatkoztatták. Jó, ja, és, és nem csak ők, hanem sokan már. Na most, de gondoljátok végig, hogy fura, nem? Hogy a egész bolygó lélek számát csökkenteni kell, és ugye olyan tanulmányok is vannak, hogy 500 millióra, csökkenteni kell és hát itt van egy természetes csökkenés Európában de ide be kellene telepíteni mindenféle nációt, érted? barnát, feketét, sárgát, mindent, érted? miért? érted? de hát miért? Hát gondold, gondold végig, hát, hát van egy természetes csökkenés hát örüljünk neki, mert akkor megfelelünk annak, hogy annak az elvárásnak hogy csökkenjen a lakosság lélekszáma, hát de itt, itt megnövelni akarják a lakosság lélekszámát vagy miért, miért? akkor van egy másik dolog ugye hogy hát a, ha fejlődik a technika már pedig nagyon fejlődik, és ha ezt a technikai fejlődést bevezetnék a foglalkoztatási üzletágokba teljes egészében, akkor gyakorlatilag a lakosság fele az munkanélküli lenne, már most. de ugye azt mondják, hogy munkaerő hiány miatt kell betelepíteni, azokat akik utálnak dolgozni, Érted? akiknek büdös a munka, akiket soha nem fognak tudni rákényszeríteni munkára hát itt van olyan lakosság Magyarországon meg ugye Európában akik akik már itt élnek száz, vagy több száz éve és azóta se sikerült munkára fogni őket érted? azóta se semmi gond nincs ezzel, ha valaki nem szeret dolgozni csak attól nem várjuk el hogy dolgozni fog mert hogyha ugye betelepítik azokat az embereket akik utálnak dolgozni akkor azokat is el kell tartani vagy ha nincs, tehát úgy működik a társadalom, hogyha az emberek nem tudják a megélhetésüket biztosítani valamilyen módon, akkor a következőd módon, fognak, fogják biztosítani a megélhetésüket, hogy a másikat kirabolják. Érted? Vagy meglopják. Jó esetben csak meglopják. Mondok példát, jó? múltkor beszámol nekem egy rokonom len, a ha megkeresed légvonalban Magyarország legtávolabbi pontját Budapesttől az a település, érted? tehát légvonalban annál távolabb, tev, távolabbi település Magyarorsz a jelenlegi Magyarországon nincs és beszámolt arra az egyik rokonom hogy a szomszédja meglopta érted? pedig ugye tehát már egy olyan világban élünk ahol lehetett nyugodtan nyitva hagyni a lakásokat a kutya nem lopott semmit érted? most a szomszéd meglopta őt érted? ráadásul úgy hogy be volt zárva az ajtó és főtörte Mondod? mert ugye ott még nem úgy csinálják az ajtókat hogy hat zárva rajta mert hát egy zár bőven elég volt az ajtókra mert hát ugye nem olyan rég még nem is kell semmit se zárni tehát gondold végig elkezdődött egy olyan világ ahol azok az emberek akiknek nincs elég jövedelmük, nincs elég pénzük és ez mondom hogy így működik és az etikájuk az nincs helyen akkor azok lopni fognak és akkor éppen mondta a nejem ennek a rokonunknak hogy még jó hogy nem voltál otthon mert még fejbe vágott volna és akkor már ugye nem lopás lett volna, mert rablás így van tehát lényeg az hogy hát egy olyan világban élünk hogy tudod miért nem tud ugyanaz lenni mint volt nagyon egyszerű mert ha egy kicsit nézed az árakat az árakat itt Európában, de nézhet ha Amerikából hallgatsz engem akkor Amerikában is ugyanez a helyzet, ha nézed az árakat éppen beszélgettem ma egy boltossal kereskedővel hogy gyakorlatilag pár évvel ezelőtt nem kellett átározni a termékeket hosszú-hosszú időszakon keresztül hát max két-három évente képzeld el most pedig gyakorlatilag hetente kell átárazni a, a termékeket hetente, érted? tehát az azt jelenti hogy nem mindet de vannak olyan termékek hogy az idén már kétszer kellett átárazni érted? és nem csökkent hanem növekedett, ami annyit jelent hogyha végig gondolod hogy olyan mértékű áremelkedés indult el ebben a két évben, nem most, ebben a két évben ami hát olyan a 93-94-ben volt utoljára ahol a 36%-os infláció volt tudod milyen ravaszul csinálják a dolgokat? az nem számít bele az inflációba tehát nem számít áremelkedésnek ha egy terméket megszüntetnek és és egy másik változatát dobják a piacra, nyilván kenyérből ezt nem lehet, nem lehet megcsinálni, ha csak nem változtatnak azon a kenyéren, érted? és már nem tudom, nem fehér kenyér hanem barna kenyér csak most mondtam egy példát, tehát mondok példát, tavaly évben a Dacia-nak az egyik típusa volt a legeslegolcsóbb autó 1.990.000 forintért ma az utódját 5.040.000 forintért veszed meg tehát megszüntették azt a típust és annak van egy utódja 5.040.000-ért ami azt jelenti hogy az a típus nem a mini autó kategória volt most a legolcsóbb autó az mind a három az mini autó kategória érted? tehát ami azt jelenti hogyha megnézed kettő és fél emelkedett az utód autó ára érted? és a három legolcsóbb típus tavaly mind ugyanerre a sorsra jutott Megszüntették a gyártását, és most az utód már nem a legolcsóbb kategória egyáltalán, hanem mondhatjuk azt, hogy többszöröse. Na most ugyanúgy. Tömén van egy monitor, nem emelik föl az árat, sőt, képzeld el, Mindennek úgy csinálják, nagyon ravaszok, hogy a, a kifutás előtt leviszik az árát az, a, a Dácsia is így járt, valami 240.000-re vitték le az árát de hát még akkor is csak 2 200 valahágy ezer forint volt, érted? mielőtt levitték volna az árát ami azt jelenti hogy ha leviszik az árát arra pár hónapra az infláció csökkentő érted? tehát hogyha akció van bármin, az infláció csökkentő hát ha kifuttatnak valamilyen terméket és akciózzák az infláció csökkentő de annak az utódját adják ki az már nem számít bele az inflációba mert új termék oké okay? és így lehet játszani az inflációval lehet azt mondani hogy ó ilyen kevés meg olyan kevés te meg azt látod hogy mennek a csillagos égbe az árak És nem érted, hogy hogy lehet ez? Bízok benne, hogy más már érted. Így lehet. Jó? Tehát ami annyit jelent, hogy ha jobban megnézzük, és nem a statisztikai hivatalra hivatkozunk, hanem ténylegesen, az árnövekedésekre nézzünk, ránézünk, nem vesszük figyelembe azt hogy hogy új termék hanem annak az utódját nézzük akkor körülbelül éves szinten olyan 25-30% az infláció tehát az árdrágulás legalább tehát legalább, most kérdezem én ha bérből és fizetésből érsz mennyivel növekedett a jövedelmed az elmúlt egy évben? vajon növekedett 25-30%-kal? ha növekedett akkor jó mert legalább az infláció arányában nőtt a pénzed, érted? illetve nem azt mondom az infláció arányában, az áremelkedések arányában nőtt a pénzed és akkor a vásárló értéke a jövedelmednek annyi amennyi volt bár hogyha a jövedelmed nem nő, hanem stagnál mihez képest? az árakhoz képest, az átlagárakhoz képest tehát ugye az átlagárat úgy kellene számolni nem inflációt kéne nézni, hanem átlagárakat kellene nézni, összeadni az összes árat és elosztani a termékek számával. És az lenne az átlagár. És ha az előző ugyanilyen számítás alapján az átlagárak több volt, akkor az átlagár most csökkent. Ha az előző ugyanilyen számítás alapján az átlagárak kevesebbek voltak, akkor az árak növekedtek tehát nem az inflációt kellene nézni mert azzal játszanak úgy ahogy akarnak hanem az átlagárakat kellene nézni egyszerűbb is lenne a számítás mert csak fogni, összeadni az árakat és elosztani annyi termékkel ahány terméket beleraktak tehát lényeg az hogyha neked a vásárló értéked nem nő tehát a jövedelmed nem magasabb mint az áremelkedések mértéke, akkor te bajba vagy miért? mert a vásárlóértéked csökkent, ezt úgy hívják hogy válság személyes válság állapotába kerültél és tudod hogy mi a személyes válságból való kimenetelnek a képlete, módszere? hát ha nem tudod így jártál aki itt tanul az meg tudja tanulni oké? Okay? tehát lényeg az hogy hogy fogod átvészelni a következő időszakot? nehogy azt itt hogy ebből a szempontból itt a következő pár évben javulás lesz ha azt te azt gondolod hogy a következő pár évben ezzel kapcsolatban vagy ezekkel kapcsolatban amiket most elmondtam javulás lesz akkor te óriási tévedésben élsz tehát még egyszer mondom, nem véletlenül kezdtem azzal hogy azok az emberek akik hatalomba kerültek és nem tanulták az etikát és nem tartják be az etika szabályait azok egyre inkább etikátlanok oké? Okay? tehát emlékszem rá amikor ugye görög válság volt, emlékeztek rá? mikor ugye az a válság volt, hogy 2016-ban jól emlékszem, az a válság volt hogy most Görögország becsődöl, nem csődöl kilép az EU-ból, nem lép ki az EU-ból, kilép az eurozónából, nem lép ki az eurozónából ez volt és akkor ugye pont volt egy választás és megválasztottak egy baloldali kormányt tehát ugye mi a baloldal az a szocialista kormány na most a, ha klasszikusan nézzük a politikát a jobb oldal az nacionalista a baloldal pedig internacionalista mindig így volt. Most már nem teljesen, mert már ezt is összekutyolják tényleg. De mindig így volt, hogy azt nevezték baloldalinak, amely internacionalista. Azt nevezték jobb ami nacionalista. És attól függően mondták, milyen, mennyire bal, vagy mennyire jobb, hogy mennyire, vagy mennyire. Nacionalista vagy mennyire internacionalista? Az internacionalista azt jelenti, hogy nem a nemzeti érdekeket figyeli, veszi figyelembe. A, a nacionalista azt jelenti, hogy a nemzeti érdekeket veszi figyelembe. És ugye megválasztották a baloldali kormányt, ami hát rögtön tudtam, hogy internacionalista tehát a baloldali akkor nem lehet más, csak internacionalista és mit csinálta a baloldali kormány? mindenki azt várta tőle, mert azt hazudták hogy helyre rakják a gazdaságot, meg mindent helyre raknak és mit csinált? lepaktált az EU-val tehát gyakorlatilag megvették őket kilóra és gyakorlatilag nem lábolt ki ebből a helyzetből az ország, ami azt jelenti hogy kőkemény hiteleket fizet és nyög a nép a hitelfizetéstől és akkor az volt a bosszúja a görögöknek hogy fogták, beengedték a migránsokat és tolták Németország felé oké okay, miért? mert ezt a nyomást amit a görögök kaptak hogy ezt a paktumot aláírják azt a németek szorgalmazták elsősorban és akkor azt mondták az anyátokat akkor küzdjetek az arabokkal meg a feketékkel jó, csak hogy tisztában legyünk ezekkel a kérdésekkel úgy nagyjából szóval a lényeg az hogyha valaki azt gondolja hogy jobb lesz nem tud jobb lenni azért nem tud jobb lenni mert olyanok vannak hatalmon akik eleve nem etikusak nem is voltak sose azóta még etikátlanabbak oké okay? és nem valószínű hogy olyan tud hatalomra kerülni aki tanulta az etikát és be fogja tartani világos voltam? hanem sorba olyanok jöttek mint elmondtam akik még etikátlanabbak lettek mint eredendően a hatalom miatt világos ez? tehát ha most bármilyen új emberke kerülne bárhol a világban hatalomra mivel nem tanulta az etikát és nem gyakorolja az etikát ezáltal egy nem etikus ember kerülne hatalomra és az lenne belőle hogy még etikátlanabb lenne a hatalom gyakorlása miatt érthető ez? tehát még egyszer ha valaki jobbat vár a közeljövőtől a következő mondjuk három év, négy évtől az ideivel együtt négy évtől akkor tévedésben él, tévedésben él, jó és akkor mi a megoldás? mi a megoldás? kell tanítani az embereket többek közt az etikára is és azok közül majd ha tömegesen tanulnak az etikából, etikát tanulják az emberek meg más egyéb dolgokat is akkor előbb-utóbb majd lesznek olyan emberek akik hatalom hatalmat akarnak de már etikus vezetőként érted? hát etikus vezetőként na most de ez idő érted? ez idő ez idő vagy azt gondolt hogy nem kell tanulniuk az embereknek a ezekkel kapcsolatos dolgokat, nem kell tanulni az etikát akkor ezen a bolygón soha nem lesz már jó érted? és ha ezen a bolygón már soha nem lesz jó és elveszíti ez a bolygó a reményét az emberiség elveszíti a reményét abban hogy jóvá váljon akkor fogják a fentiek és az egészet azt mondják hogy jó akkor töröljük el ugye hogy van ez az egészet nem minek? világos voltam? és ez nem baj de egyszer ez itt lebeg a fejünk fölött, a legkésőbbi időpont evvel kapcsolatban az 2035 és ha fentiek úgy látják hogy már es, mondjuk csak mondtam egy dolgot 2030-ban hogy esélye sincs annak hogy itt aranykor legyen ezen a bolygón akkor 2030-ban lesz a roló lehúzás világos voltam? tehát drága emberek nem kéne tennünk valamit azért hogy egy jobb világban éljünk nem kellene tanulni az etikát? nem kellene tanulni azt hogy hogyan bánjunk az emberekkel? nem kellene tehát az a megoldás hogy homokba dugjuk a fejünket mint egy struc mikor gondja van hát azért talán több eszünk van mint a strutsnak nem? emberként ma sehol a világon egyetlen egy politikus sem tanulta azt az etikát amit én tanítok egy Oké. Okay? és ez az etika tanulmány ez Fentiek jött persze tanultam én is erről dolgokat, de nem ilyen részletesen, közel sem töredékét, érted? tehát kellenének olyan emberek a világban akik etikusan élnek, tömegesen kellenek ilyen emberek a világban akik etikusan élnek, akik tudják mi az hogy etika érted? és tudod mennyire éri meg hogy az ember etikus? semmi nem éri meg annyira mintha az ember etikus tehát bármit csinálhatsz a világban semmi nem éri meg annyira mintha etikussá válsz oké? Okay? köszönöm szépen a figyelmeteket mindenkinek, jó tanulást kívánok, gyertek a legjobb áron tanulni szeretlek benneteket, sziasztok, visszaadom a szólt állatokat. köszönjük szépen Szedarcsik Miklós Mesterkorsnak a képzést amelyik hatásos és célra vezető volt, mit tudtunk meg ma? két dolgot, van egy jó hír meg egy rossz hír, a rossz hír az hogy nem lesz jobb, csak rosszabb. De a jó hír az, hogy nekünk van olyan lehetőségünk, hogy jobban csináljuk a dolgokat, hogy jobb legyen kicsit később. Megvan az a tudás, meg megvan az az etikai háttér azoknak az embereknek, akik itt tanulnak, hogy létre tudják hozni az emberiség jövőjét. Ez a jó hír. A rossz hír az úgyis rossz, nem mondjuk tovább. Na, szóval feltennék egy pár kérdést neked, ha nem haragszol. <gül> <gül> nem haragszik, jó. <gül> Szívű foglalkozásod? Eredendően szülésznő voltam, most pedig PPH szervező vagyok, és PPH vezető. Honnan jöttél? Budapestről. Kivel jöttél? Apárom, a párommal. A családi helyzetem. <gül> menyesz, hogy vagyok, <suk> sok <éve? suk> miért kezdtél tanulni a Nyílt Akadémiánál? miért? hát euh, én azért nagyon szerettem a, a szakmámat de mindig éreztem, hogy még valami hiányzik az életemből amivel a beteljesülés megtörténik. Sokféle könyveket olvastam, tanfolyamokra jártam, de éreztem, hogy még mindig hiányzik valami. És a párom szólt nekem, hogy van ez az iskola, és gyere, hallgasd meg. Hát kicsit kételkedtem, mert már annyi mindenen átmentem, de azért eljöttem és az előadás alatt hatalmas felismerések törtek rám ami bizonyította hogy nekem itt a helyem éreztem és tudtam hogy itt minden kérdésemre választ fogok kapni és természetesen tudást ennyi most megengedem kérdezést is Andros Mírce vagyok. Civil foglalkozásod. Vállalkozó és gyerekcipőbe járó PPH szervező. Honnan jöttél? Budapest? Családi helyzeted. Völegény. <gül> <gül> <gül> uh, igazából vad házasságban élünk 25 éve, úgyhogy házasságban élünk miért kezdtél el annyi akadémiánál tanulni? hát én nem azért kezdtem mind a legtöbb ember mert én nem kerestem a, a tanfolyamokat stb hanem én válaszokért jöttem, volt egy haverom aki azt mondta hogy gyere bemutatok neked valakit aki mindenre tud válaszolni én annak idején nagyon sok kérdést tettem fel, nagyon sok választ is kaptam annak idején Emiatt terelgettem is el az előadásokat, amiért megtiltották, hogy többet kérdezzek. Szóval előadás közben, előadásul igen, de végére már elfelejtettem, mit akartam kérdezni. Szóval nagyon sok kérdésre kaptam választ. Most már februárban lesz tizedik éve, hogy folyamatosan itt vagyunk a Györgyikével, és gyarapítjuk a tudásunkat és uh, amit tapasztalunk mindketten hogy uh, amit itt tanulunk most már a tudomány is eljutott oda hogy bebizonyítsa hogy Miklós amit mond az igaz más szemszögből de a lényeg ugyanaz ma is láttam egy olyan eladást ami azt mondta hogy amit ő tanít nem úgy mondta hogy amit Miklós hanem azt amiket ő tanít az, az igaz a kvantumfizika, meg a mostani tudomány az bebizonyította hogy igaz és még az is igaz hogy látjuk a gyerekeinken meg az unokáinkon mert valamennyi gyerek úgy tanítja a gyerekét ahogy hallotta tőlünk úgy szunyiba, hangosan az eladásba <gül> és az érdekes az hogy mondanak a lányok olyan dolgokat maguktól és azt hiszik hogy húha pedig azt tőled hallották és úgy adják el mintha zöveg tudod ahogy az idomítás szóval amit adott a nyílt akadémia itten uh, sok tapasztalatot uh, és uh, mondhatnám hogy mondjat mit akartam mondani egy hatalmas nagy csapatot ahol szeretetben vagyunk alig várjuk hogy találkozhassunk átölelhessük egymást és boldogan beszélgethessünk egymással én szerintem ez, ez egy nagyon csodálatos dolog na légy boldog na szóval itt nagyon jól érezzük magunkat látszik Györgyikén is az izgalom meg az érzelem kitörik belőle 25 perc szünet után folytatjuk az előadást.